تعال تعال سوري ما بي عندك كاميرا شو اسوي شو سوي سوي؟ سوي انت وايد بعيد على فكره اخاف اطلع ما في النار كيف حالك؟ بخير الحمد لله ايش حالك؟ والله اني طيب يا خير تحت ليه؟ يوم وصلت يوم كذا يوم صليت حسيني بتاعت ارتحت. اي روضه؟ ها؟ اخبارك؟ بخير الحمد لله، كيف حالك؟ والله اني بخير ابشرك. وريني اه انت ما تدري ظفيرس، لان ابو ازرق. اسكت، اقول لك؟ القميص وسيع عليك صح؟ هي هي لا تقول هي. ايه ليش هي اي لا عادي يقول هي اخ ما اسمع اسم... اسمعك تقول هي هي هي طب تعال اطلع ع... وجهك مو مشانك كمام يا اخي والله اروح سياره يا اخي يا اخي والله انت كروشت هنا كل عالم شاف وجهك بدون كمام يعني فرقت ايوه فرقت تعالي اطلع اطلع والله العظيم ترى اطلع ما ابى لا تدريون انا انا اللي خليتك تفتح سناب انا انا اللي خليتك تفتح خ... تفتحين سناب مش انت الله ليش تجي روضه بأ... بقول لك كلام والله تعالي ام روضه أمي مو عبدس امي مين خاله خاله ودي ودي اقول لروضه كلام تعالي اطلع اطلع اي بعدش يعني شيء شيء والله والله معلش شارك كويس تعالي خلينا بقول الكلام تعالي انت سليك لي انت تعالي اه تعالي, تعالي خلينا بقول شيء طلعوا تحس ما بفارم ايه اوكي عادي خلا خلا